נערוך חזרה מהירה על מה שעשינו בסרטון האחרון. היה לנו צינור בעל צורה מוזרה, ונוזם הנכנס בו הוא מהירות כניסה ו-1. הלחץ בצד עצמדי ידוחף ינינה, הוא P1, והשדח של הפתח הוא A1. אותם המשתנים עם סימן תחתי 2 ביציאה של הצינור, צד ימי. בסרטון דיברנו על שמתקיים חוק שימור האנרגיה. האנרגיה בנקודה הזאת במערכת, או האנרגיה המושקעת במערכת, שווה האנרגיה היוצאת או המופקת מהמערכת. השתמשנו בזה כדי לבנות את המשוואה העבוקה הזאת, אך לא כל כך מסובכת. קיבלנו שהעבודה המושקעת במערכת שווה ללחץ הכניסה, כחול המסה של הנפח הזה, בפרק זמן מסוים, חלקי הצפיפות של המוזל. האנרגיה הפוטנציאלית היא כרגיל MGH, ש-M היא massa של עמודת המוזל הזאת, ואנחנו מדברים על העבודה שנעשתה בפרק זמן T, זאת הדרך בה כדאי זה, כמה אנרגיה הייתה שם בפרק זמן מסוים, T. האנרגיה הקינטית באותו פרק זמן היא massa של עמודת המוזל הזאת, כפול המהירות שלה בריבוע חלקי 2, זאת אנרגיה קינטית טיפוסית. כמובן שכל זה צריך להיות שווה לאנרגיית היציאה שהיא עבודה ביציאה. זאת העבודה שיכולה עמודת הנוזל הזאת לעשות ליציאה. זהו נפח שקול של נוזל, זכרו בצד היציאה אנחנו מדברים על הגליל הארוך יותר, נכבה על אותו נפך ואותה מסה. מה שאנו אומרים הוא של העמודה הזאת יכולה לעשות באותו פרק זמן, יהיה לחץ ויציאה כפול מסת העמודה, כי תצפיפו את הנוזל שהיא אותה צפיפות, היא צפיפות הנוזל קבועה כפול העמודה, של שהיא שווה על המסה של העמודה הזאת. מכיוון שהנפח והצפיפות לא השתנו, אז זאת אותה המסה. עכשיו, בעמודה הזאת יש יותר אנרגיה פוטנציאלית, בגובה H2, שאנו מניחים שהוא גבוה יותר מ-H1. האנרגיה הקינטית שווה על המסה של עמודת הנוזל הזאת, כפול מהירותה בריבוע, מהירות היציאה, חלקי 2. זאת האנרגיה הפוטנציאלית היציאה, וזאת האנרגיה הקינטית ביציאה. אלה שווה. כל המערך הזה נקרא משוואת ברנולי. בואו נראה. אם אפשר לפשט אותו על ידי השתחררות ממשתנים לא נחוצים. ראשון שרואים שיש M בכל לבד. אז אפשר לחלק את ה-M. אני דחת לוקח של שני אגפים ל-M. ציללי ללילה בום מורים ובממ ובממ ובממ ובממ. יש לנו את זה. אני לא אוהב את הצפיפות במכנה. אז נחביל שני אז מה טוב זאת בצלב בולט. לחץ הכניסה P1, ועוד, אנו כופלים את כל האיברים בצפיפות. יש לנו את לחץ הכניסה, ועודורו כפול G, כפול H1. לא בהכניסה ועודורו כפול V בריבוע, חלקי שתיים. זה ρו כפול וי בריבוע חלקי 2, וכל זה שווה, כפלנו את שני אגפים בצפיפות, רו, אז מקוולים את המהירות ההתחלתית. כל זה שווה ללחץ והיציאה, ועוד הצפיפות כפול תאוצת הגרביטציה, כפול גובה היציאה. בואו כתבתי כאן 2, אז נרשום זאת כלחץ 2, זה גובה 2 ועוד רו כפול המהירות בריבוע משתEin, ה' mm, משווד ב' ו' מלי, שיש לא, כל מני אשלוחות. הדוגמה, ב' ו' נניח ש'גובה' לא משתנה, אז ניתן לתלמ"ה דברים אמצעים, ש'גובה' קבועה, ויש לנו מירוץ יותר גדול, והכל הביטוי קבוע, אז הלחץ יהיה נמוך יותר. תחשבו לזה, אם הגובה קבוע, זה לא משתנה, אך אם המהירות גדלה, וכל הביטוי הזה קבוע, הלחץ צריך לקטון. באותה צורה אם הלחץ יגדל, אז המהירות היא קטן. אולי נשמע קצת לו אינטיוט טבעי, אך הדבר האפור, וזה נכון, כשמהירות גדלה, הלחץ זה קטן. זה בעצם עיקרון התעופה של מטוסים. של כל מיני דברים אחרים, נלמד זאת להמשך, ונראה אם אנחנו יכולים להשתמש, במשוואת ברונלי, ללעצות דברים מועילים. הולכים לזכור אותה, וזה לא אומר להיות כל כך חשי לזכירה. וזה לחץ, ולאחר מכן יש את הביטוי של האנרגיה הפוטנציאלית, שבמקום מסה מופיעה הצפיקות, יש את של האנרגיה הקינטית, זאת אומרת לא כי עכשיו במקום מסה יש לנו צפיפות. אתה נפתור שאלה. אני אשמור על המשוואה כאן, לא את כל הידר. זאת לא עדיין רציתי למחוק. זאת עדיין רציתי למחוק, ועשיתי למחוק את זה, ולהשאיר הדברים המועילים. זה בסדר. ננקה עוד קצת, ננקה את כל הדברים היותרים. נניח שיש אני אצל ירקוס. יותר קל אצל קווים עקומים. מאשר קווים ישרים, זה כן די. אצל את זה בצבע סגול. אני אשתמש בכלי ציור מאוד רחב. אולי לשם את האורך, את הקוס שלי, יש כאן בעצם יש לנו נכסה. והיא נכילה, נוזל לכל שהוא. אני בצבע אטום. לא עסקנו אדומים עוד יאי? זה לא מה שרציתי לעשות אני יודעים שיש כאן נוזל בואו נגיד שאין כאן אוויר, יש רק בואו ש-H אז H מטר מלכחת הוא פני הנוזל כל זה נוזל אני נעכב כוחו הנוזל מתחיל לפרוץ ממנו השאלה שלי היא, מהי מיירות היציאה של הנוזל כפונקציה של הגובה? נגיד לכם עוד משהו. מניח שאחור הזה נקרא לה שטח שלו A2, ונקרא לה שטח של בני 1 מניח שאחור הוא כל כך קטן, כך ששטחו A2 שווה ל-1 שקי 1,000 כפול A1, על פית 1 זה חור מאוד קטן יחסית לשטח של הקוס בהנחות אלו, בואו נראה איך ניתן לקבל את מהירות היציאה השוואת ברנלו אומרת שלחץ הכניסה ועוד האנרגיה הפוטנציאלית בכניסה ועוד האנרגיה הכנסית בכניסה שבלוותרת מהדברים ביציאה מהו הלחץ בכניסה? מכיוון שמעל פני הנוזל אין אוויר אלא רק הלחץ בנקודה הזאת הוא אפס מה גובה הכניסה? אם בגובה 0, h שווה ל-0, אז גובה הכניסה, h1, שווה ל-h. זה 0, אז הגובה הזה כאן הוא h. מה הכניסה? בתוך משוואת הרציפות, אנחנו יודעים שמהירות הכניסה כפול שטח הכניסה, שווה במהירות היציאה כפול שטח היציאה. אנו גם יודעים ששטח היציאה הוא על פית, אחת חלקי אלף משטח הכניסה, זה a2. אז זה אומר, זה אומר שמהירות הכניסה כפול a1 שווה, ונהירות היציאה כופול 1 חלקי אלף מ-A1. אפשר להגיד ה-A1 חלקי אלף. את שני אגפים ב-A1, מקומים שנהירות הכניסה שווה ל-B2 חלקי אלף. טוב לדעת. אלה שלושת עבירי הכניסה באגף שמאל, של משוואת ברנול. מה יש באגף ימין? מהו פי מהו הלחץ בנקודה הזאת? אז מה נגמר לי?